Dosar penal după dezvluirile deputatei Andreea Cosma, testele cu poligraful comandate de DNA ar fi fost falsificate. F-ul poliției române Cetălin unic a spus sărmte, despre verificările făcute la Inspectoratul de Policie Judece Anduzul în lecturi cu testele cu poligraful, ce între timp a fost constituit un dosar penal, subliniere ICE, tot materialul va fi primit parchetului general. La sfârșit subliniere itul lunii trecute. A început verific la IPJ după ce deputatul PSD Andreea Cosmas sub fratele acesteia au reclamat că testele cu poligraful fecut acolo ar fi fost falsificate, notează Newsro. Între timp, s-a constituit dosar penal. Mediat ce am aflat, am dispus controlul la inspectoratul de Poliție judecean, cu prezenta Tot materialul va fi trimis parchetului general, a declarat Cetelin Unic. Eful ul române se află la Mamaia, al de ministrul afacerilor interne Carmen Dan. Unde au mers să inspecteze stadiul pregtirilor pentru Minivaca încă de 1 mai. Policia română anunca la sfârșitul lunii trecute ce s-a constituit o echip de control pentru a face verificări la IPJ Buzu, după ce deputatul PSD Andreea Cosma subliniere i fratele acesteia au a reclamat ce testele cu poligraful făcute acolo ar fi fost falsificate. Inspectorul sublinierei Efa Buzu Virgil Pantaz spunea atunci, referindu-se la afirmațiile făcute de deputatul PSD Andreea Cosmas sublinierei de fratele acesteia conform cerorama artorii fal sublinierei erau tri, subliniere sublinierei de la Dnaploie sublinierei pentru a fi testați cu poligraful la Buzu, ce există practica de a se face astfel de teste un alt judec subliniere nu au existat contestații vizând activitatea psihologului care operează poligraful de la Buzuc. Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, spune asupra a ce vor fi făcute verificări la Inspectoratul de Poliție Judecean Buzuc. Conducerea poliției române a dispus constituirea unei echipe de control, pentru verificarea aspectelor în cauză, senalată la nivelul Ipișbuzu. Activitatea de verificare se efectuează sub coordonarea specială sublinieratilor direcției control intern sublinierea a Institutului Național de Criminalistic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române anunțând un Potrivit instituției, la IPJ, în perioada 2014 la 2017 au fost făcute 91 de testuri cu aparatul poligraf, niciun rezultat ne fiind contestat.